السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم خالد رشدي قطرات خط الواحات واحنا في الكيلو 32 على 500 في عربيه واقفه على السكه ايه انين بالكم عشان بس الناس ايه تعرف الدنيا فيها ايه لولا اليقظه التامه وفضل ربنا علينا كانت تبقى حادثه جامد عربيه نقل كبيره على السكه ايه بنسترها يا رب الساعة كم يا سبعة وثلاثين الساعة 1:37 سبعة وثلاثين بعد منتصف الليل شايفين؟ شايفين الدنيا يا جماعة؟ طبعا ده قضاء وقدر يعني هو مش قاصد هو بيعدي طبعا احنا في خط الوحد الجهة الثانية في شركات شغالة تمام هو واقف قضاء وقدر والحته دي انحدار وكل عارف كده طبعا كل عارف كده كمهندسين خط الواحات او كسواقين او مسؤولين شايفين يا جماعه العربيه نقل كبيره اهي الحمد لله والشكر لله اهلنا داعينا الحمد لله رب الحمد لله استرها يا رب استرها يا رب استرها يا رب استرها يا رب ده طبعا معبر غير قانوني تمام؟ واحنا يعني زهقنا من معبر غير قانوني في خط الواحد. شايفين يا جماعة العربية على السكة ازاي؟ اهو انا هنهي الفيديو لغاية كده بس عشان بس تشوفوا العربية هو دي القضيب السكة الحديد اقف فينا قبل العربية بخمسة ستة متر ربنا على الجميع خالد رشدي قات قط قطرات خط قطر الوعاء وهي اهي عشان الصورة توضح وش اهو الحمد لله